שלום וברוכים הבאים לבקרוב גס והשאלה מתחכמת לפרק השבוע מה בעצם מודד מדחום? טוב, התשובה היא די פשוטה מדחום זה מכשיר שמודד חום הסיבה היחידה שהתשובה היא כל כך פשוטה, זה כי זאת התשובה לשאלה לא נכונה כי אתם מבינים, מדחום לא באמת יכול למדוד חום, לשום דבר בעולם אין חום אבל מדחום כן מודד חום, ובמצעות זה הוא יודע מה הטמפרטורה של דברים שזה בעצם מה שאנחנו רוצים למדוד למרות שאין לזה דווקא קשר ללמה דברים מרגישים לנו חמים או קרים שזאת בעצם הסיבה שאנו להשתמש במכשיר הזה מדחום, שמודד משהו שאי אפשר למדוד אותו כדי להסיק על משהו שלא מופיע בשם שלו שלא קשור בכלל לשאלה העיקרית שאנחנו באים לשאול hmm. נפלאות הפיזיקה טוב, זה נשמע כאילו שאנחנו עומדים לגלוש לפשוט שיטלוד של פלפולים סמנטיים אבל בעצם יש פה משהו אמיתי ומעניין כדי שכנע אתכם בזה, בואו נעשה ניסוי קטן תמצאו באזור שלכם איזשהו חפץ מתחתי דומם נניח מזלג ואיזשהו חפץ מבד שהוא לא נמצא עליכם נניח גרב במקרה שלי ותחזיקו אותם המתכת תרגיש הרבה יותר קרה מאבד אנחנו יודעים הרי שאפילו ספל כפה רותח חוזר לטמפרטורת החדר אחרי איזה שעה או שעתיים ולחפצים שהרמתם היה המון זמן משותף באותו מרחב משותף איך זה שהם לא באותה טמפרטורה? בשאיפה שזה משכנע אתכם שלמרות הפלפולים הסמנטיים יש פה כן איזה שהוא משהו מעניין שהוא מאוד קאונטר אינטואיטיב ושווה לבדוק אותו אז בואו נעשה בדיוק את זה. מדחום הוא אחד מהדברים המאממים האלה, שכשמסתכלים עליו, מבינים עד כמה השפה היומיומית שלנו לא באמת קשורה לתופעות פיזיקליות. היא מדברת באותם מילים, כמו חום וטמפרטורה, אבל אנחנו משתמשים בהם באופן שאין לו באמת קשר לתופעות שאנחנו מנסים לתאר. במקרה של מדחום חום לדוגמה, שקוראים לו מד חום, הספרות פה בפנים הם בעצם ספרות של טמפרטורה. הן מופיעות עם מעלות לידם אם אתם עובדים בצלזיוס או פרנייט או פשוט יחידת מידה של קלvin במידה ואתם במעבדה או משהו כזה הנקודה היא שאלו יחידות מידה של טמפרטורה, לא של חום אז מה זאת טמפרטורה? לפחות בנפנופי ידיים לצורך הפרק הזה טמפרטורה היא אנרגיית התנועה הממוצעת שיש לחפץ כלשהו, לגוף כלשהו שאנחנו רוצים לבדוק עכשיו זה נשמע לנו מוזר כי גופים מסביבנו נראים לנו כאילו שהם עומדים במקום, הם לא זזים לשום מקום הנקודה שגם אם הם לא זזים ברמה המקרוסקופית שאנחנו יכולים לראות בעין, החלקיקים שלהם כל הזמן כן מצויים בתנועה. עכשיו <אפשר> הדברים האלה ממש מוגדרים להיות שווים אחד לשני, אנרגיית התנועה היא ממש מה שאנחנו מתכוונים אליו כשאנחנו את הטמפרטורה. <אפס> לדוגמה אם ניקח את סולם קלווין למדידת טמפרטורה, באפס קלווין שהוא מוגדר כאפס המוחלט ממש לחלקיקים, לאטומים של גוף כלשהו, יש AFE סנרגיה קינטית הם לא צצים הם אומדים במקומם זה לפקחת הקבולת הורדייתית שיעשה להאגדה עלו הוא שווה בเอרח למינוס שתיים שבעים מעלות צלזיוס שבחו למתרבותי לפקחת מי בהם בוע Fahrenheit בוא. The Celsius scale is based on water freezing at 0 and boiling at 100 degrees and a degree is just 100 of the difference between the two. And the Fahrenheit scale is just a total useless mess. Okay, az in bmadkhom ofiyat ma'alat, ma lo Celsius ki ze madkhom bkhalak amtukkan shel alalam, ze omer shu ba'asem mudad temperature, lo? Aval lo bemet ki limadkhom en shu mdarakh limdod et mehirut atnua shel alkhalkikin bguf shu menasal limdod oto. בעצם מה שמד חום עודד זה חום ובאמצעותו הוא מסיק על מה הטמפרטורה של הגוף שאנחנו רוצים למדוד אז מה זה בעצם חום? חום מוגדר בתור העברת אנרגיה מגוף אחד לשני על ידי פעולה טרמית אז לדוגמה אם יש לי ספל קפה רותח ואני משאיר אותו על השולחן שלי החלקיקים שנאים מהעדים שעולים מהספל יתנגשו בחלקיקי האוויר מסביב ויעבירו להם את אנרגיית התנועה שלהם מהסיבה הזאת ומאוד סיבות אחרות, לאורך זמן, הטמפרטורה של הספל והטמפרטורה בסביבה שלו ילכו והתקרבו אחת לשנייה עד שהם יגיעו לממוצע של טמפרטורות החדר This is the room temperature room. Ah, talich komvan murkavi termezhe. Itnagshiyot chalkkim emlo adercha yichida, or afilu aikarit shel energia lavor meguf echad la sheni. But it's easier to move the energy from one object to another. When we move a hot object to another object, energy is transferred from the object we are measuring to the hot object and causes changes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 בעקבות האנרגיה שעוברת מהבערה אל תוך המים או הסיר שמקיף אותם אבל הסיפור כמובן מורכב גם יותר מזה אם אתם זוכרים, בפרק על המים, אנחנו דיברנו על הקשרים שיש בין מולקולות המים וכמה שהם חזקים, כמו מגנטים קטנים שמושכים אחד את השני ולדוגמה שמים קופיים, הקשרים האלה נהיים יציבים יותר ויותר והופכים ממש לרשת שמחברת את המולקולות השונות של המים אנרגיה שעוברת לתוך המים יכולה גם להשפיע על הקשרים האלה בלי לשנות את מהירות התנועה של החלקיקים עצמם. לדוגמה, אם אנחנו מחממים גוש קרח על הקיריים שלנו, כלומר, מעבירים אליו אנרגיה ממערכת אחרת, כמו לדוגמה, הבערה בקיריים מתחתיו, בהתחלה באמת האנרגיה הזאת תעבור כדי יגרום למולקולות המים הקפואות לנוע יותר ויותר מהר. כלומר, הטמפרטורה של הקרח תעלה. לעומת זאת, תגיע איזושהי נקודה שבה המולקולות יזוזו כל כך מהר, שהאנרגיה לא סתם תעלה את המהירות שלהם אלא תעבור ללשבור את הקשרים שמחזיקים אותם כל כך קרוב אחת לשנייה בנקודה הזאת הקרח יעבור התחה ויעבור ממוצק לנוזל ולמרות שאנחנו נמשיך להשקיע עוד ועוד אנרגיה בקרח שלנו הטמפרטורה שלו לא תעלה כלומר החלקיקים לא יזוזו יותר ויותר מהר אלא הקשרים ביניהם ישתנו וישברו במובן הזה אנחנו יכולים לחמם גוף כלשהו בלי שלמעשה הטמפרטורה שלו תעלה אוקיי, okay, זה מקרב אותנו קצת להבין כמה מילים כמו חום וטמפרטורה הם לא הדבר האינטואיטיבי שאנחנו חושבים עליו בחיי היום יום אבל כל מה שאני אמרתי עד עכשיו לא עונה לנו על השאלה למה גוש המתכת שהחזקנו ביד מרגיש הרבה יותר קר מהבד שהחזקנו ביד למרות ששניהם למעשה אמורים ליות באותה טמפרטורה הנקודה היא שגם האור שלנו כמו עמד חום לא יודע למדוד טמפרטורה הוא יודע למדוד חום הוא מודד את המהירות שבה אנרגיה בורחת מהגוף שלנו אל החפץ שאנחנו מחזיקים או ההפך, הקצב שבו האנרגיה מהחפץ שאנחנו מחזיקים נכנסת אל הגוף שלנו מזה המוח שלנו עושה אקסטרפולציה ואומר אה, ah, אם אנרגיה ברחה בקצב X, כנראה שמה שאני אותו הוא מאוד קר או מאוד חם או בערך בטמפרטורו שלי למתכת יש תכונת השעת חום הרבה יותר טובה משל בדים מה זה השעת חום? זה אומר באיזה מהירות האנרגיה של החום שאני מעביר לחפץ הזה יכולה לעבור דרכו, להתמצע בו ולברוח השני אז לדוגמה כשאני מחזיק מזלג, אנרגיה מהגוף שלי עוברת מאוד מהר למזלג מסוגל להעביר את האנרגיה הזאת ולפזר אותה באוויר שנוגע מלדוגמה גרב החולצה. בגלל מעבר האנרגיה מאוד מירזה הגוף שהיא מרגיש כאילו שאנרגיה נשדדת ממנו, והוא מתרגם את זה להחלטה שכנראה שמה שאני נוגע בו הוא מאוד קר. בגלל זה בדיוק גם כשאנחנו חולים, דברים מרגישים לנו בטמפרטורות שונות ממה שהם באמת. כי כל החיים שלנו המוח שלנו שלו, אבל אם הטמפרטורה שהגוף מדי או נמוכה מדי, כל מנגנון הקיול הזה נשבר והגוף שלנו שולח לעצמו כל זה נובע מהסיבה הפשוטה שהגוף שאנו לא יודע למדוד טמפרטורה, בדיוק כמו חום, אלא הוא מודד חום. עכשיו, זה נשמע כאילו שזה סתם משחקי לשון. אז בסדר, בשפה היומיומית אני אומר שהקפה חם, בזמן שאני בעצם אמור להגיד שלקפה יש טמפרטורה כלשהי. ביג פאקינג דיל. אבל כל הפריטה הזאת לפרטים גם יכולה להצביע לנו על מקומות שבהם השפה שלנו לא סתם לא תואמת למציאות, אלא ממש נשברת. מקומות שבהם השפה שלנו מתאה אותנו אתם יודעים איך במכניקת הקוונטים יש את ה-notion הזה? כאילו שאתה לא יכול למדוד משהו בלי לשנות אותו מהרגע שמדדת מהירות של חלקיק, שינית אותו. מהרגע שמדדת את המיקום שלו, שינית אותו השפעת על התכונות שלו זה נשמע מאוד פנסי שמנסי ובשמיים, אבל בוא נחשוב לשנייה על המדחום שלנו ועל מה שלמדנו בפרק הזה אם מדחום זאת הדרך יחידה שהיא למדוד טמפרטורה נניח ברמה היומיומית זה אומר שברגע שהצמדתי מד חום למצח שלכם חום, כלומר מדדתי את העברת האנרגיה מהמצח למד חום ועל ידי זה סגתי על הטמפרטורה של המצח באותו הרגע גם שיניתי את הטמפרטורה שמדדתי כי העברת האנרגיה אולי שינתה את המהירות הממוצעת של החלקיקים במצח שלחם, ועל ידי זה גם שינתה את הטמפרטורה שלו זה הכל בנפנופי ידיים ובקצרנות אבל בגדול אולי זה יוכל לתת לכם איזה שהיא הבנה למה יש דברים בעולם שאנחנו לא יכולים למדוד בלי לשנות וברגע שמבינים שהדרך היחידה לצורך העניין למדוד טמפרטורה היא על ידי חום על ידי העברות של אנרגיה מבינים למה אי אפשר באמת למדוד טמפרטורה בלי שהיא תשתנה <מת> והפעם בפינת ההמלצה לכו להצביע אני יודע זה ממש זקן להגיד את זה וזה לכאורה לא קשור לתוכנית הזאת אבל לכו להצביע אני ממש לא צוחק על זה, לכו להצביע. גם אם אתם חושבים שאין לכם למי להצביע, לכו להצביע. עדיף שתשימו פתק לאיזושהי מפלגת מרכז שנראה לכם שלא באמת תעשה כלום, מאשר שלא תלכו להצביע או תשימו פתק לבן. כשאתם לא הולכים להצביע או כשאתם שמים פתק לא קשר, אתם מקלים על מפליגות קיצוניות מהשוליים להיכנס לקנסת. קול קול שלכם אומר שהם יצטרכו לגייס עוד הרבה יותר קולות על מנת להגיע למנדט שהם לא מוסד לגלות להגיע אליו היום. וזה בכלל אם אתם ימנים, שמאלנים, מרכז, ליברליים או שמרנים, זה פשוט לא משנה. אני בטוח שיש לכם שאתם רוצים לראות בכנסת. אז לכו להצביע ותמנמו מהם להיות שם. עד כאן הפרק לשבוע הזה, מקווה שנהניתם על אף עיבורי השכל המתמשכים בנושאי מונחים בפיזיקה אני התחלתי בפרויקט של לתמלל את כל הפרקים הקודמים וגם בשאיפה את הפרק הזה העניין הוא שזה ממש קשה וזה לוקח זמן אז כנראה שגם אחרי שהפרק הזה יעלה, עדיין יהיו פרקים שהם לא מתומללים בפרקים שכן נוספתי תמלול, אם אתם מעוניינים לראות אותו ולראות את הפרק עם כתוביות פשוט תלחצו על הכפתור הזה בזמן שאתם את הסרטון כרגיל, אתם מוזמנים להירשם לעדכונים על מנת לא לפסס את הפרקים הבאים, או אם אתם מעדיפים רישום באימייל או ב יש לינקים בתיאור הסרטון למטה. תודה רבה על כל התגובות, הרישומים והלייקים שאתם נותני על הסרטונים, זה מחמם את הלב, בפרק הבא. שלום וברוכים הבאים לספק סביר, והפעם